För att komma till bibliotekets webbsida går du till ltu.se. Klicka på Möt universitetet. Om du scrollar ner så hittar du universitetsbiblioteket i den andra spalten längst ner. Klicka på universitetsbiblioteket. Du kan söka efter böcker, e-böcker och artiklar direkt från bibliotekets startsida. Under Söka hittar du bland annat Söktips. Där kan du läsa mer om hur du gör för att hitta sökord, var du kan söka, hur du kan söka och vilka källor du kan använda dig av. Här hittar du också ämnesguider inom olika ämnesområden. Där hittar du bland annat ämnespecificerade databaser, olika länkar och information inom just ditt ämnesområde. Under söka hittar du också information om bibliotekets databaser, böcker, e-böcker, kurslitteratur, tidskrifter och publikationer från LTU. Via fliken Handledning kan du läsa mer om vår drop-in-handledning. Men du kan också boka handledning i informationssökning eller akademiskt skrivande. Under Låna kan du läsa mer om hur du gör för att låna böcker. Men också hur du registrerar ett bibliotekskonto. Via ditt bibliotekskonto kan du hantera dina lån, förlänga lån och betala dina avgifter. Här kan du också läsa mer om lån och omlån, lånevillkor, reservationer, avgifter och fjärrlån. För att göra ett fjärrlån klickar du på beställ bok eller artikel. Där ser du också gällande prislista. Under e-böcker hittar du information om hur du gör för att läsa en e-bok. Du hittar också instruktioner för e-böcker. Beroende på vilket förlag e-boken tillhör så finns lite olika regler. Till exempel för hur du får låna, kopiera och ladda ner e-böcker, men också hur många användare som kan läsa boken samtidigt. Under låna finns också information till studenter med funktionsvariation. Till exempel hur du gör för att få tillgång till anpassad kurslitteratur eller hur du gör för att lyssna på e-böcker. Under skriva hittar du information om akademiskt skrivande. Här hittar du också referensguider där du hittar information om vad som ska finnas med i källhänvisningar och referenslista och vilken ordning informationen ska komma. Under fliken upphovsrätt och plagiat så hittar du information om vad upphovsrätt är vad som gäller för plagiering, hur du får använda bilder och vad du får dela och kopiera. Under lokaler och utrustning hittar du information om grupprum, studieplatser och den utrustning som tillhandahålls av biblioteket. Du kan exempelvis läsa mer om våra laborativa lärmiljöer. Studio 1 är bibliotekets kreativa studio. Här kan du visualisera dina idéer, experimentera och skapa tillsammans med andra. Här hittar du också bibliotekets 3D-skrivare. Studio 2 är bibliotekets presentationsstudio. Här kan du bland annat öva på din presentationsteknik. Om du som student vill lära dig mer om informationssökning kan du gå in under fliken Kurser och undervisning och Självstudier. Här hittar du olika lärmoduler som du kan använda för att lära dig mer om medie- och informationskunskap, till exempel om hur du söker information och granskar källor hur du använder referenser, hur du gör för att söka i bibliotekets sökruta, med mera. För att kontakta biblioteket och se aktuella öppettider kan du gå in på fliken längst ner i spalten till vänster.